Takaisin risteytys. Tässä on punainen perhonen, mistä ihmeestä voi tietää, että onko tämä yksilö homotsukohti vai heterotsykotti tämän punaisen värialueellinen suhteen. No, päälle päin ei mistään. Se voi olla tuota muotoa, jompaa kumpaa tätä muotoa. Ja ainoa, ta järke ainoa tapa saada selville on se tehdä takaisin risteytys, jossa otetaan puhdas homotsykootti homozy peittyvän malleilisuuteen, eli sillä on nämä pikku resessiivistä alle, tietenkin, koska tämä on väriltään sininen. Ja nyt nämä laitetaan keskenään tekemään jälkeläisiä, jos tällä punaisella yksilöllä on, kun se kantaa mukanaan sitä resessiivistä alleelia, niin silloin tulee jälkeläisiä, jotka ovat sinisiä. Jos sillä on kummassakin alleelissa tämä dominoiva alleeli, eli punaista väriä, niin ne jyrää halleen, peittävät dominoivat alleelit, tuota, määräävät sen, että kaikista yksilöistä tulee punaisia. Ja tällä tavoin pystytään siis tutkimaan, että öö, onko tämä yksilöiltäminen heterotsykoasti vai homotsykoasti.